Bra jobbat, dragkilla. Välkommen till Lagerbilsen. Ja, men tack. Jag trodde verkligen vi skulle ta det. Ja, men ja. Men ditt skott räddade oss. In St. Wallin! Så jävla bra spelat. Äh, ah, matchen slirar idag igen. Jag är så stolt över dig. Lou gick i förväg till bilarna. Men jag kunde anna om man sjuka. Eh, Louie? Ja, det är min brorsa. Ja, men vi går i samma klass. Hängst skolan? Ja. ja. Alltså, Lou, om han. Om han skulle anstränga sig lite mer, då, då skulle han också spela med de äldre. Men, då gäller det ju att våga att täcka emot också, som du gör. Ja, han är god parkering, så vi måste dra. Kul att du träffar dig? Jag behöver va? Hej, ja. Var bra Det är samma, är du. Du ska No.